طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحا... قصص إسلامية وتاريخية السلام عليكم متابعين الأعزاء اليوم نعيش معكم قصة يتلذذ بها القارئ ويطرب بها السامع فهي قصة نبي من بني البشر لديه قدرات ليست لكل البشر فهو تربى على يد موسى الكليم فكان من الأنبياء المقربين وذكره الله تعالى في القرآن الكريم وأخبرنا عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن أمر الشمس بعدم الغروب فاطاعته وقالت آمين فمن هو غير النبي يوشع بن نون عليه السلام؟ تبدأ القصة عندما أمر الله تعالى سيدنا موسى عليه السلام بفتح الأرض المقدسة فخرج نبي الله موسى عليه السلام مع بني إسرائيل من مصر متوجها بهم إلى بيت المقدس ليفتحها كما أمره الله سبحانه وتعالى وعندما اقترب منها أرسل سيدنا موسى جنوده للاستطلاع فرجعوا إليه وقالوا إن بها قوما جبارين فلما أمرهم موسى عليه السلام بالدخول عليهم وقتالهم قالوا يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون فعندما رفض بنو إسرائيل القتال غضب سيدنا موسى عليه السلام غضبا شديدا فدعا عليهم فقال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فاستجاب له رب العزة تبارك وتعالى، قال: فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. ثم بعد ذلك توفي نبي الله موسى عليه السلام، وتولى الخلافة بعده النبي يوشع بن نون عليه السلام. ذلك الفتى الذي ذهب معه ليبحث عن الخضر، وهو الفتى المذكور في قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ ما جمع البحرين أو أمضي حقوبا فصار ذلك الفتى نبيا على بني إسرائيل وظل معهم فترة من الزمن حتى انقضت الأربعون سنة فلما انقضت جهزهم يوشع بن نون عليه السلام للقتال وقال لهم أريد أن أفتح بكم بيت المقدس ولكن بشرط واحد قالوا فما هو يا نبي الله؟ قال لا اريد ان يخرج معي للقتال رجل عقد على امراه ويريد ان يدخل بها لان قلبه سيكون متعلقا بامراته وليس بالقتال ولا اريد ان يقاتل معي شخصا قد بنى بيتا ولم يرفع سقفه اي لم يكتمل لان قلبه سيكون معلقا ببيته وليس بالقتال ولا اريد ان يقاتل معي ايضا رجل عنده غنم ينتظر ولادتها لان قلبه سيكون متعلقا بها ولكن أريد كل فارس شجاع يخرج معي للقتال لا يتعلق قلبه بالدنيا حتى ننتصر عليهم بإذن الله ولأول مرة يخرج بنو إسرائيل والمؤمنون الموحدون بالله مع يوشع بن نون عليه السلام في مشهد مهيب تقشعر له الأبدان مع جيش لا يقدر بالآلاف يريدون أن يفتحوا بيت المقدس فبعد أن اقترب النصر لبني إسرائيل وكان ذلك في يوم الجمعة أخذ الوقت يمضي ويقترب من الغروب فخشي يوشع بن نون عليه السلام أن يدخل يوم السبت فيتوقف قومه عن القتال لأن شريعة بني إسرائيل تحرم عليهم العمل والقتال في يوم السبت والذي يبدأ مع دخول وقت المغرب من يوم الجمعة فخاف عليه السلام أن يفقد الانتصار وتصير الغلبة للعدو فسأله قومه ماذا نفعل يا يوشع إذا غابت عنا الشمس فإنا سنتوقف عن القتال فماذا يفعل يوشع عليه السلام؟ فأخذ ينظر إلى الشمس ويكلمها وكان ذلك أول نبي يكلم الشمس ويأمرها بأن تقف فقال أيتها الشمس إنني مأمور وأنت مأمورة وأنا مخلوق وأنت مخلوقة وكلنا نسير في أمر الله عز وجل ثم قال اللهم احبسها علينا كي لا يدخل يوم السبت وحتى يأتي النصر فاستجاب الله تعالى له بمعجزة عظيمة لم تكن لنبي قبله وأمر سبحانه وتعالى الشمس بالتوقف عن المسير إلى حين انتهاء المعركة فتوقفت الشمس وبقي نهار الجمعة ثابتة واستمر القتال بينه وبين القوم الجبارين إلى أن نصره الله عليهم ودخل بيت المقدس فاتحا لها ثم عادت الشمس إلى حركتها الطبيعية وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع نون ليالي سار إلى بيت المقدس وبعد انتصار بني إسرائيل قال لهم نبيهم إن الله يأمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة سجدا ويقول حطة ولكن خالفت بنو إسرائيل أمر الله قولا وفعلا فدخلوا يزحفون على مؤخراتهم ويقولون حنطة بدلا من حطة فغضب الله عليهم وأنزل عليهم عقابا من السماء فأصابهم الطاعون الذي قيل إنه قتل منهم في ساعة واحدة سبعين ألفا أي بنو إسرائيل عظم الخطأ الذي وقعوا فيه فرجعوا إلى الله تعالى واستغفروه عما بدر منهم فرفع عنهم الرجز وتاب عليهم هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته